Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. V sobotu 7. května probíhala bonitace alpského brakíře zevčíkovitého. Toto plemeno se používá na naháňkách, na, na dosled, převážně na spárkatou zvěř. Je to málo početné plemeno, barvy, jsou černá, spálením a jelení červení. Dneska tady probíhala klubová výstava brakýřů, kde se zúčastnilo 9 psů, 18 fen. S vyhlašováním titulů účast byla kolem 30 jedinců a musím říct, že jsem z účastí spokojená i s jedinci, který se tady zúčastní.